بشرونا بالولد والسعد جانا وامطرت مزن السعاده في سمانا وعيدنا عيدين في جيات محمد جانا مولود السعد والله عطا بشرونا بالولد والساد جانا وامطرق نزنا السعادة في سمانا عيدنا عيدين في جيات محمد كان مولود السعد والله عطانا كان مولود السعد والله عطانا عيدنا عيدين في جيات محمد مرحبا وأهلين يا محمد وحيا أنت يا محمد يا حلو واسمك انت قره عين ابوك وروح يا محمد يا حلو وصفك واسمك انت قره عين ابوك وروح امه انت كالعسل ومثل الشهد أحلى والحلاوه والملح يجري وسط دمك انت كالعسل ومثل الشهد أحلى والحلاوه والملح يجري وسط دمك دم. يحفظك رب اصطدام الحاسدين ويفزقك معا وبر والدين يحفظك رب شيخ الطيبك إلا الكريم اللي ينومش دومي فعلها عيال الوقفه تحلنا الصعايب شعصي تظل فخر والعز والله أمك هذه الجهرة أنت غضاها تحضنك في حضنها وفي قتبها أمك هذه الجهرة أنت غضاها تحضنك في حضنها وفي قتبها أمير النادي ربزنا الوصاية الله يسعد قوضاها بك يا ضنها أنت كالعسل بس لنا شهد والحلا والملح يجري وسط دمك، يحفظك رب السما من حاسدينك، يرزقك طاعه وبر والدينك، يحفظك رب السما من حاسدينك، يرزقك طع وبر <تصفيق> تكبر وتمشي على درب الفضيله، والمراكش عليها شف بيمينك، <تصفيق> تكبر وتمشي على درب